Першими вакцину Pfizer отримують мешканці обласного геріатричного пансіонату, що в Петрикові. Серед них Анна Вузнюк. Жінка каже, живе в пансіонаті майже 26 років. Коронавірусом не хворіла. Люкс. Навіть не почула. З чоловіком одразу погодилася. Ну, він мене переконав. Щоб легше пройшло, навіть якщо і підчіплю, то легшій формі буде. про прохід. Що поле, та 71-річного Віктора Шаповалова. У пансіонаті чоловік живе 6 років. Дивимося на телевізор, дивимося телевізор, та й чуємо, що робиться. Нам сказали, що буде вакцинація. Прийшли, спитали, хто хоче. Я зголосився. Та й сьогодні приїхали, вкололи, все нормально поки що. А далі буде видно. далі буде видно. Перед тим, як вводити препарат, його розморожували, каже медичний брат Максим Безрукий. За його словами, вакцина на складі зберігалася при температурі від мінус 60 до мінус 80 градусів. У нас є флакони з розчинником, флакони флаконі 10 мл, набираємо 1,8 мл, вводимо. Головне правило, про яке нас попереджували і в Києві, і на субінарах – це не струшувати вакцину. Якщо ми з трусами вакцинами, нам необхідно утилізувати флакон. В цьому флаконі з вакциною після розведення 6 доз по 0,3 мл. У кожному флакону відповідає певна серія розчинника, сплутувати, змішувати не можна. порівняння порівнянні з астразенекою багатодозовою чи сіноваком, однодозовим вакциною, і логістика, і розведення дещо є складніше, але водночас цікавіше працювати обласного геріатричного пансіонату Степан Глушок каже, у закладі було два спалахи ковіду – в серпні торік та цього року в січні. Зараз, каже Степан Глушок, в будинку проживають 150 людей віком від 30 до 99 років. Також у пансіонаті працюють 93 особи. Він розповів, хто зголосився вакцинуватися. «На сьогоднішній день всі підопічні бажають вакцинуватися. Серед працівників виявили бажання вакцинуватися 46 працівників. В сьогоднішній день повинні провакцинуватися 60 чоловік. Ми на початок хотіли ті, які, які ходять. От. А завтра і післязавтра ми будемо, бо у нас половина лежачих. То завтра вони будуть ходити по кімнатах і, і, і лежачим. В області працює дві бригади медиків, які роблять щеплення вакциною. Пфайзер каже медична директорка Тернопільського центру первинної медико-санітарної допомоги Надія Боднар. Нагадаю, вчора на Тернопільщину передали 1170 доз Пфайзера. Загалом в Україну привезли 117 тисяч доз цього препарату. Це третя вакцина, якою щеплюють жителів Тернопільщини. Першою стала вакцина індійського виробництва «Covishield». Нею щеплюють медичних працівників, поліцейських та людей віком від 80 років. Другою надійшла вакцина китайського виробництва «Coronavac». Нею імунізують імунізовують пенсіонерів, які не можуть прийти в пункти вакцинації, вчителів, які проводитимуть ЗНО та патрульних. Чим відрізняються ці вакцини одна від одної, розповів доктор медичних наук Василь Копча. «Коронавак – це так звана вакцина корпускулярна, вона тобто вона створена за технологією старою. Вірус вбивається, і оцей вірус вбитий, набір антигенів, вводиться людині з таким розрахунком, що імунітет проти цього вірусу почне виробляти антитіла. Такий простий прийом далеко не завжди ефективний і далеко не завжди абсолютно безпечний. І через те вчені змушені були трохи змінити спосіб виготовлення вакцин. Отак От з'явилися спочатку вакцини векторні. Векторні – це та сама Астразенека вакцина. В організм вводиться не вірус і навіть не його РНК. Але ще фрагмент антитіла виробляється в організмі не до всього вірусу, а тільки до, до, до цього спайк білка, тільки тільки до цього шипа, і цього достатньо. Бо будь-який вірус, який має оцей носій, оцей маркер, буде атакований з боку імунної системи і буде знищений. Але найсучасніша вакцина це, це, це насправді космос то є ренкова вакцина, вакцина. Файзерівська також використовується от, от той самий фрагмент РНК. І через те така вакцина на сьогодні вважається найбезпечнішою і найбільш дієвою. Богдана Сарабун, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопіль